На пірсі працює Валерій, в руках мотузка, до відра прив'язаний молоток. Допомагає жінкам, які прийшли сюди набрати води. Черга запитною водою у Заводському районі. Ну, після полтора стою вже. воду. Скільки у вас в руках? сколько людей? На п'ять. Такі черги сьогодні по всьому місту. Ну, вони немає. А ми не, не, не вони... стираємо, посуду не миємо. Як би сказала, виростим собі. Їсти нема, на чому заварить. Ми анонсували про те, що переводимо наші насоси, які задійні в подачі води, переводимо наші насоси на резервну лінію електропостачання. Для того, щоб було зроблено, щоб водопостачання було безперебійне, коли з електрикою є проблема в місті. Переведення на резервну лінію нам вдалося, було успішно, але паралельно виникла інша технічна проблема. Водопровідна мережа, яка знаходиться в зоні проведення бойових дій, в результаті цих бойових дій була пошкоджена. Організований підвіз технічної води працює в залежності від ситуації з повітряною тривогою. Адреси та час можна побачити на сайтах міської влади. В Миколаєві проблеми з водопостачанням почались 12 квітня. Мер Олександр Сінкевич повідомляв, що водоканал намагається усунути проблему. Про те, що аварія сталася на території, де тривають бойові дії і доступу до місця немає, Сінкевич сказав 15 квітня. Коли в Миколаєві відновлять водопостачання – невідомо.